مصرہ آپ اب آپ کی نظر جو اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں کہ شاید لکھتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اگر سمجھ آئے اگر چوتھا مصرع سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا اگر سمجھ آئے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور میرے لجپال آقا کی محفل میں بیٹھنے والا اور میرے لجپال آقا کی محفل میں بیٹھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہوتا ہے ہر انسان خوش نصیب ہوتا ہے سامنے محترم آمد کے حوالے سے کلا نارتکر اچھی بات نظر یار رسالت اکبیر نار سامنے محترم میں آپ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حماد چشتی صاحب سے کیا پائیں اور اس کریم آقا کی گفتگو سے ہماری دلوں کی روحوں کو منور فرمائیں محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجیے نعرۂ تقبیر نہ رائے رسالت ہپ ہاں کے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب لگے دل پہ چوٹ تو سیدھا مدینے کی طرف دیکھ نارا ریسالت نار ریسالت نعرہ بلند کرنا نارا یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کس کو پیار ہے ہاتھ کٹو بار چاہتا ہے جو ٹھنڈ کوئی نہیں مسجد دے اندر رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کس کو پیار ہے ہاتھ بلند دونوں ہاتھ بلند چاہیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور جس نے یہ نارا لگایا اس کا بیڑا پار ہے نارا اے رسالت نارا اے رسالت لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک اہل سنت لبیک لبیک لبیک لبیک تاج دارے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوتارے ختم نبوت بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا ارے بابا کیسے انمول کر دیا حضرت بلال حبشی حضرت بلال حبشی مدینہ کی گلیوں کے اندر کھجور بیچ رہے ہیں لینے والا کوئی نہیں صبح سے لگے شام تک کھجور بیچ رہے ہیں ارے بابا لینے والا کوئی نہیں میرے کری ماتا چاہتے ہیں بلال کو دیکھتے ہیں بلال بہت پریشان ہے بلال پریشان کیوں ہے بلال کرتے ہیں رسول اللہ صبح سے نکلا ہوں شام ہو گئی ہے کسی نے کھجور نہیں خریدی کسی نے خجور نہیں خریدی میرے آقا نے بلال سے وہ خجور خریدی وہ خجور خریدی وہ میرے آقا نے خجور ایسی خریدی وہ پاکستان میں بھی خجور نہیں ملتی عجوہ خجور میرے کریم آقا نے خریدی تو شاید نے بہت خوب لکھا کہ جب تک بھی کہنا تھے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا ارے بابا کیسے انمول کر دیا غازی ممتاز حسین قادری کو کون جانتا تھا ارے بابا کوئی نہیں جانتا جب کریم آقا کی عزت کی بات آئی جب میرے آقا کی نموش کی بات آئی جب میرے آقا کی عزت کی حرمت کی بات آئی چاند لٹا دی میرے آقا کے نام پر چاندا کر دی پھر دنیا کہتی ہے دنیا جانتی ہے کہ غازی ممتاز, ممتاز, ممتاز, ممتاز, ممتاز, ممتاز عبدالرحمن چیمہ کو کون جانتا تھا میرے کریم ماتا کی ذات پر پہرا دیا ہر بندہ جانتا ہے غازی عبدالرحمن چیمہ شہید کو ہاں ہاں غازی علم دین شہید جب میرے کریم آقا کی عزت کی بات آئی راجبال گستا کو قتل کر دیا اور خود جیل میں چڑھے گئی قائدی آزم بانی پاکستان آتے ہیں اور کہتے ہیں غازی علم دین ایک بار عدالت چھ جا کے کہہ دے کہ قتل میں نے کی تا علم دین ایک بار عدالت چھ جا کے کہہ دے, کہ کہ دے کہ قتل میں نے کی تا غازی قندے صاحب میں اگل میری میری میں پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب جیل چاہتے کہ ترخان کا پتر بازی رہ گیا ٹھیک رہ گئے غازی علم دین شہید تو کون جانتا تھا جب کریم آقا کی ناموس پر پہرا دیا تو سب جانتے علم دین شہید کو پھر شاید نکتا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے ارے بابا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبوت ہاتھ کٹ کے چادرا چو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبوت لب نارا ہے جائی